اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ تیری طبی صورت حال یہ بتا رہی ہے کہ تیرے پاس زندگی کی چند سانسیں باقی اب وہ کیا کرے نمازیں پڑھنے لگ جائے نوافل پڑھے روزے رکھے صدقہ خیرات کرے یہ سب کرنا چاہیے لیکن علماء نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے لگ جائے حضور علیہ السلات اسلام کا فرمان کہ جو شخص علم حاصل کرتے کرتے طالب علم کے دوران انتقال کر گیا قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا علم کی وجہ سے اس کو یہ شان اور یہ عظمت sí